يسعد اوقاتكم حبايبي شلونكم اموركم احوالكم بس تكونوا بخير كل شيء تمام كل الوضع تمام مشان ما نطول عليكم بالشرح حبايبي اليوم راح نحكي عن سلاح للطور الجماعي سلاح رهيب جدا جدا طور الجماعي طبعا رهيب ويعني سلاح يوصلك الاسطوري باقل وقت ممكن مشان ما نطول عليكم الشرح حبايبي خلينا نفوت مباشره الشرح وافاجئكم شو هو السلاح وشو هو الملحقات وال اضافات اللي أنا نحسن نضيفها لحتى نطور السلاح ونخليها ماكس بيعطينا اعلى نسبة دمج واعلى ضرر في طور الجمال بتقطي على خصمك بكل سهولة. حنا نفوت الشرح عشان نطور السيرين طبعا يا شباب السلاح هو بي بي 19 اللي هو بيسون تمام يا شباب هذا هو سلاح ما حكينا دائما وابدا في الطور الجماعي احنا بنحتاج السرعه ونحتاج الخفة ونحتاج الضرر في كل شيء في البدايه خلينا نبلش مع مسند الكتف طبعا مسند الكتف في الطور الجماعي وفي باتل رويال دائما في اختلاف كبير كبير في الطور الجماعي احنا بنحتاج كل شيء يساعدنا في سرعه الحركه سرعه التصويب سرعه الانتقال طبعا مسند الكتف دائما المسند القصير جدا يعني هو بالأحرى لا يوجد مسند إذا احنا مناصين اسمها لا يوجد مسند وقت التصويب عبر المنظار ناقص 15 سرعة الحركة سرعة حركة التصويب جدا جدا مهم، طبعا المنظار أنا ما لاقيها جدا ضروري كثير المسورة دائما نختار المسورة القصيرة، هذا المسورة الرماية المقطوعة هذول معهم فأنا أستخدم هذا المسورة مع مدى الضرر هي بالحالتين هي سلاح قصير جدا و يعني خفيف أه الحركه فاحنا بناخذ انتشار الرصاص مدى الضرر الارتداد الافقي ناقص 13 الفوهه لابد منه في طور الجماعي احنا بنحتاج باعتبار انه المسافات قريبه يعني فدائما لازم تاخذ الفرصه وتستغل انت الفرصه قبل ما العدو يضربك او يقتلك فانت تقضي عليه الماسوره احنا بناخذ الماسوره مدى الضرر 25 جدا مهم جدا ضروري طبعا هون الميزة أنا حاطط بدل الميزة لأنه في هذا السلاح الزخيرة آه إذا ملاحظين في عندك سيعة المخزر والثاني مضاعف الضرر الملحق بجزء من الجسد يعني هون الزخيرة مهمة جدا فأنا حاطط بدل الاختراق الرصاص والليزر طبعا جدا جدا ضروري الليزر آه لأنه بيعطينا سرعة في الحركة وبيعطينا رد فعل سريع يعني الناس فعل يكون أسرع من غيره في الطور الجماعي مقبض الخلفي هي ضروري كمان بس أنا مستبدلها بالذخيره ومستبدلها بالفوهة. يعني طبعا في هون في شغلة تانية كمان أحب أن عليه هاي الشغلة هون من تجي لهون تفتح صانع الأسلحة في عندك هاي الضوء إذا تقبس على الضوء شوف هون في توصيات يعني كل توصية هي ملحقات وأجزاء اللي أنت تدور عليها بشكل خاص يعني إذا كنت مستجد أو إذا بدك السرعة، بدك السبات، بدك أي شيء موجود فيها حتى لو كان سلاحك مطور ماكس أو لا طبعا أول شيء متوازن للمستجدين شايفين الملحقات الموجودة عليها بس فيها مسند كتف طويل يعني المرونة كمان مسند كتف قوي الماسورة وفي عندك القبضة الليزر وفي عندك إعادة التلقيم هذا بيعطيك السرعة في التلقيم السبات هذا بيعطيك إيم ثابت في الطور الجماعي كان أو في طور الباتل رويال مثل ما يكون شايفين الملحقات الموجودة عليها الضرر البالغ هذا هو الضرر البالغ مسند كتف قصير لا يوجد مقبط مخزن بالإضافة إلى للفوهة والليزر هذا اسمه الضرر البالغ قدرة التحمل هاي عندك موجود قدرة التحمل موازنة لمدى إطلاق النيران وخفة الوزن سري مع قدرة تحمل عالية شايفين هاي؟ لأن أنا كمان أفضل هاي الملحقات ملحقات حلوة كتير آه هذا هو الملحقات كتم الإطلاق من المستوى الخصر والمتواصلة زيادة دقة الإطلاق من المستوى الخصر والحفاظ على مدى إطلاق النيران والقدرة على التحمل هذا هو تقريبا الملحقات اللي أنا مركبها بس باستثناء الفوهة أنا حاطط عليها آه مدى الضرر. طبعا شباب مثل ما انا شايفين السلاح هو بيسون طبعا خلينا نشيل التمويه عليها أنا انا صراحة هذا السلاح احبه من غير تمويه الشارع آه شائع نادر لا ال شو اسمه وين التمويهات خلينا نشيل التمويه ما احتاج التمويه صراحة يعني إلغاء تجهيز خلي لون اسود افضل شي لونها الطبيعي فهذا هو السلاح يا شباب في الطورة الجماعي عبارة عن مدفعية شايلة معك مدفعية وانت ماشي فيها في الطورة الجماعي مخزن موسع دقه في اطلاق النار وبيعطيك سرعه في الحركه جربوا هذا السلاح يا شباب وما راح تندموا في الطور الجماعي شيء رهيب جدا طبعا هذا السلاح بيشتغل حتى في طور الباتل رويال لانه سلاح ماهي قصير كثير اذا بحط عليه الفوهه المناسبه واطلاق النار وما الضرر في الطور الباتل رويال كمان راح يفيدنا كثير فما راح انزل عليكم انزل عليه كمان شرح في طور الباتل رويال ترقبوا الفيديو الجاي راح يكون هذا السلاح أو سلاح آخر خاص في طور الباتل رويال شباب أتمنى إن المقطع عجبكم إذا عجبكم لا تنسونا من اللايك والمشاركة والإشتراك في القناة وحاول غيرك يستفيد منا إذا أنت إستفدت منا وطبعا أترككم بعدها مع مقطع قصير في طور الجماعي لعبتها مع هذا السلاح خذوا شوفوا المقطع وأعطوني رأيكم أترككم في أمان الله يا شباب وإن شاء الله تكونوا بخير. نلتقي شوي ثانيه على البث سلامات <تصفيق> حبايبي